سلام دوستا ویدیو امروزی ما مربوط میشه به مسافرت خب دوستا در اول ویدیو قبلی ما که بود مربوط به آمازون میشد من برتون پیشنهاد میکنم اگر ویدیو رو ندیدید لطفاً تاخیر تموشن تا و کانال ما رو سابسکرایب کنید تو از ویدیوهای بیشتر ما در قسمت تجارت در آمازون یا باز کردن اکان و لیس کردن پروداکت نخابر نماند خوب در ویدیو امروزی زیادتر از دوستا خواهش کردن در حساب سفر رفتن که الان خیلی ایجند ها هستند که پول های گزافه میگرن وقت زیاد سر میکنن اما کارم انجام نمیده در اول ما یک قسمت ویزه هست از ویزه استرالیا که خیلی قسمت شمپویند و Uh, خیلی دکومنت بولو هم نمی خواهیم یعنی هر کس می تاند اپلای کنم خوب برای اپلای کردنی ویزا اوستالیا او در قسمتی ایچی سرچ میکنیم امیگریشن استرالیا. بعد امیلنک دو میکس کست آنلاین. اونلاین وشکم و زوم کنم سر ازی کلک میکنیم زررت نیز پولی توانا با یا زیاد انتظار بکشن یا سرطان تون کلوبر دوری شو خوید میتونید دایرک اپلاو حالا ما همو حالات شا چک میکنیم که یعنی چقدر داره دارا روز پروسیز دارا چیرخم اپلاوی می میشه خوب وقت ورده اصافه شده بله منیو کلک میکنم بله ویزا بات گتنگ ویزا بات اکسپلور ویزا آپشن. مال معلومات می خواهیم که قمتی ویزا چه قدر است ده چه قدر وقتی ویزا می برای آده یا راستی هست نیست و چه قدر مداتی میتونیم ده استرلیو بمانیم. خوب باعت اینجا چند آپشن هم یایم که مثلا ویزا استادی است، ورک است، ورک است، ورک است، ورک است، ورک است، ورک است ورک است ورک جاینت پارترنر و فیملی هست خوب ما در حساب ویزیت معلومات میدیم دیم ویزیتان توریزم می زنیم وردی ایسا فامیشیم خوب دینجا ما دلیل رفتن که بخطر چی مریم مثلا ترانزیتر، ویزیتنگ فیملی، فیرینٹر، حولیدیر، خوب ما حولیدیر انتخاب میکنیم خب اینجا باید چی حالات پاسپورت خدا چک کنیم که با پاسپورت ما چی هم قابلیتش هست نیست کدام نشنالتی مثلا ایران پاکستان و بانستان کجا خب ما پاسپورت افغانستان بانستان خدا چک میکنیم اینجا واردی صفحه میشم که اینجا دو حالت است یکی برای که از بیرون از استالیا مثلا معض از اما را خودتر کسو یکی داخل مارو انچی هست، استالیا هست، می خواهی ویزیت شده هم کنی برازو کسو هست خوب دهی قسمت ما سر اوطاید فکاس میکنیم که مگه ایش آیا تو می توانی وی جا بو منی ما شش دوازده ما نهایتش دوازده ماست تو دو می ویزیت می توانی که بو منی این ایست دوازده مات. ویزا کاست که هست سی زوم کنم۱500 دلار آسترلییس پروسیستنگ تاکس در حسابافیددی پیش میره که جمله چه ما را در بر می گیرم این از ویزه آاللیا خب خیلی شوقی کانادا هستند در حساب کانادا و پیشنهاد میکنم که سر jobbank.gc.ca رفتن اینجا در قسمت اینجا لنکش است در قسمت رفته اول جاب سرچ کنید اینجا روزانه از وظیفه پست میشه میشم این که میبینند ما اینجا سر جاب بینک رفتیم تقریبا یک لکو دو یک جاب فلان قابل دسترس است که ما از اینجا سرچ میکنیم خوب شما اینجا میتنان که هم کنیم مثلا کدام ولایت کدام شهر چی کار چی بود خوب ما مو معمولی کلانش خوب اینجا روی کتگوری های رقم رقم جاب هست مثلا نرس درائیور اکانتینٹ رقم خوب از کلگش میگذریم یک جاب که همگی میخوایا سرش فکست داره و میتون اپلای کنه مثلا درائیوری که فیلان سیه زور و چند دانه وزیفه موجود هست درائیور تراک ترک driver مثلا ترک مثلا چیز که هستک؟ مترو ایکسپریس اوکی؟ سلریشم که بستو شاش در ساعت است. یکی کتا چه قدر میکنه؟ ترک درائیوور بستو نو دولار اصطالی این و ترک درائیوور که هست ماش شروع میشه، تو در ساعت ان ا لانگ دیستانس ترایور جو پوینت دلار تو دو, دو پوینت دلار کنم زاناس خب مثلا ما که كي معلومات ازي 100 بگرينگ كه ميره قانون داره اینجا سای کنین دوستو دگری نا فقط تجربه یک سال دو سال داشته باشین دیگر رسکونسبلیتی و کل چیزش خوب ایو هف وائلت خوب خوب ای قسمت ای رتونه متنی که بیرون از کنو دو داخل کانادا بوشی جاپا اپلای میتونی خوب اینجا تو جاپای را سرچ میکنی که بیرون از کانادا اپلای بیتونی باید اینجا میری سرشو هاو تاپلای خوب آمده ام سر یوکی بریتانیا خیلی نفر را آل سرش صحبت دارن صحبت میکنن سر چیرتیویزم خوب اینجا ما تو بریم که اینجا همچنان آل فلان خیلی وزیفه آسان آسان آمده که دیگری نما خواهی اکسپریانس بولو خیلی دکومنت بولو نما خواهی خوب قبل از ما چی کار کنیم سری GOV.UK رفته ما اینجا یک اسپانسر یک وظیفه پیدا میکنیم وقتی دخیل از سایت شدی GOV وردی صفحه میشه بعد اینجا مزنی سری فاین جاب بعد وارد از این صفه میشیم قسمت سر find چاپ میزنیم و حالا که وظیفه پیدا کنیم ده اینجا اول باید ای پیج وارد از این پیج شویم و جور کنیم از قسمت اکاونت باید جور کنیم سمالات و همه چیز اپ کنیم بعدش امیر سرچ job job دلخواه خدا که پیدا کردم اپلای می‌کنم خب اومدم سری یک موضوع دیگه که مربوط به کانودا میشه که خیلی فیکرو تنشنشن سری اسپانسرشیپ و ورک پرمنت که خیلی آسان خودتون میتونین از این طریق از این سایت ویلکم این .وره دزی سایت میشه ازیت تری شما خودتون میتونن که سپانسر بر خود پیدا کنن و ورک پرمنت داناپلای کنن. مثلاً انجرس، پروگرام، خوب ما سر امیگریشن پروگرام میزنیم. خب دای تو محارت داری تجربه کوری تو مخیه که ورک پرمنت پیگری سپانسر پیدا کنی از ای طریق این چیزایی تا میکنی دیگه اینکه چی تو پلائی میکنی از اینجا دانلود میکنی چی چیزایی کار دارد آنلاین بر